حاضر نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحم ناظرین میں ہوں محمود علی آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز اس وقت ہم لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان میں بہت سی خبریں جو ہیں وہ خفیہ ہیں ابھی تک اور میڈیا پر نہیں آئیں اور ہمارے ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں جس میں ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان استعفی کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے بالکل کوئی شرط اس پہ نہیں رکھی صرف ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح ڈٹا رہوں گا اور اسی طرح میں عوام میں جاؤں گا اور عوام سے میں مدد مانگوں گا اور ان کے لیے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس مقصد کو لے کے میں آگے چلتا رہوں گا اور مطلب یہ بنیادی طور پہ اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ پولیٹیشینز اور اسٹیبلشمنٹ یہ مل جل کے کچھ مذاکرات کے ذریعے جیسے بھی معاملات ہیں انہیں حل کرنے کی طرف آ رہے ہیں کہ معاملات خراب نہ ہو ظاہر ہے داخلی خارجی دونوں طرح کی جو ملکی سلامتی ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہے پاک فوج کی جو یہ ادارہ ہے ہمارا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا وہ پھر بیچ میں پڑھ کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ماشاء اللہ کی خبریں تو تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اور یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاست دانوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ایک دھمکی بھی ہے جو بار بار ہم نے سنا دس سال دس سال دس سال شیخ رشید صاحب نے دس سال کا لفظ بولا پرویز الائی نے دس سال کا بولا عمران خان نے بولا کہ اپنی شیروانی جو ہے دس سال کے لیے لپیٹ کے رکھ دو تو. تو یہ سارے معاملات ہیں اچھا تو ان میں ایک تو میں ہم نے بتایا آپ کو کہ عمران خان صاحب استعفی کے لیے تیار ہیں یہ اندرونی خبر ہے ابھی اچھا دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب نے جھنڈی کروا دی پرویز الائی صاحب کو کیونکہ پرویز الائی صاحب نے واپس آنا ہے کئی دن سے کافی دن سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جو اتحادی ہیں وہ بالکل واپس آئیں گے اور آج جو یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے پرویز لائی کو چھٹی کروا دی ہے جبکہ زرداری اور نواز شریف یعنی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑنے کا آغاز اس خبر سے ہو گیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ تھے کہ پرویز لائی کو ہر صورت میں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے اور نواز شریف صاحب نے آج بہرحال اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ پرویز کو اللہ کو وزارت اعلیٰ دی جائے لہٰذا اب وہ کسی قسم کی سودے بازی کی پوزیشن میں کم از کم پرویز الائی صاحب باقی نہیں رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو بھی ووٹ کرنے کے لیے اس سے وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ کریں اب فری لانسر کے طور پہ تو وہ مطلب پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں کریں گے اور ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ کامیابی کی صورت میں بھی کچھ رایت جو ہیں وہ ماننا پڑیں گی کیونکہ ظاہر کامیابی کے پیچھے بھی کوئی خفیہ ہاتھ ظاہر کار فرما ہوں گے اور کچھ شرائط ہوں گی جنہیں ماننا پڑے گا جن کا ذکر کامران خان نے کچھ دن پہلے جن شرائط کا اپنے پروگرام میں کیا تھا لیکن ان میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات جو ہیں بے چونکہ اپوزیشن کے بھی کچھ معاملات ہیں وہ مانے جائیں گے جو شرائط ہیں اور کچھ شرائط جو ہیں مطلب ہیں ایسی شرائط جنہیں پیش کیا گیا جو ماننی پڑیں گی جن میں سر انتخابات وقت سے قبل جو ہے نا کروانا شامل ہے اور وہ بھی کر دیا گیا اور شاید عمران خان صاحب اس شرط پر ایگری ہو جائیں گے کیونکہ آج صبح جو پریس کانفرنس شخصیت صاحب نے کی اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی چار چھ مہینے اگر یا آٹھ چھ مہینے آٹھ چھ مہینے انتخابات اگر وقت سے پہلے آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صبح جو کچھ ہوا کہ اجلاس بلایا گیا اور پھر اجلاس ملتوی کر دیا گیا گو کہ شبہ شریف صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں بات نہیں کرنے دی گئی اور انہیں بات نہیں کرنے دی گئی اور پھر اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ شبہز شریف صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے روایات کو روندا ہے پی ٹی آئی کا کارکن بن کر جو ہے نا اسپیکر نے معاملات کیے ہیں آٹھ مارچ کو تاریخ پیش ہوئی تھی چودہ دن کے اندر یعنی بائیس کو چودہ دن پورے ہو جاتے ہیں اور یہ اکیس کو یا بیس کو یا انیس کو بلائی جا بلایا جا سکتا تھا اجلاس جو نہیں بلایا گیا تو آرٹیکل چھ کے مرتکب ہوئے ہیں اسپیکر اور اگر با آئندہ با یعنی جو آنے والا اجلاس ہے اس میں بھی کسی قسم کی گڑبڑ کی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ دم مست مستقل ہوگا اور یہ ایک ڈائلوگ ہے شباز شریف صاحب کا جو اکثر وہ بولتے ہیں اور زرداری کی کرپشن پہ جب وہ شور مچایا کرتے تھے تو اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ دم مست اندر ہوگا زرداری صاحب کے خلاف لیکن اب زرداری صاحب اور وہ دونوں مل کے دمادم مست اندر کر رہے ہیں اچھا تو پوائنٹ آف آرڈر پہ انہیں بولنے نہیں دیا گیا مائک نہیں کھولا گیا جس سے انہیں جو ہے نا بہت زیادہ معاملات ہو اچھا یہاں پہ ایک انڈیا کے حوالے سے جو ہے نا بات یہ آپ کو بھی ہم کلپ سنواتے ہیں بڑا مزے کا کلپ ہے کہ یہاں تو ہم ابھی عمران خان صاحب پہ یہ اس بات کا کی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ فضل الرحمٰن کو ڈیزل کہتے ہیں لیکن بڑی مزیدار بات ہے کہ انڈین اینکر ٹی وی اینکر جو تھی اس نے واضح طور پہ کہا کہ میں شکر گزار ہونا چاہیے مولانا ڈیزل کا یہ انڈین اینکر کہہ رہی کہ مولانا ڈیزل کا ڈیزل کہا, کہ کہا جاتا ہے تو اس لیے میں بھی ڈیزل کہہ رہی ہوں کلپ آپ کو ہم سنواتے ہیں بڑا مزے کا کلپ ہے آپ سنیں کہ انہوں نے کہا کہ جان چھڑوا دی عمران خان سے مولانا ڈیزل تختہ پلا مہاں پر کہ مولانا ڈیزل کسی نام سے جانے جاتے ہیں فضل الرحمان کیا مولانا ڈیزل روکیں گے عمران کی ٹرین سوال یہ بھی کہ عمران کا جائے گا تاج پاکستان میں ہوگا باجوہ راج اور ما اس بات کشمیر بھولو پاکستان سنبھالو عمران اچھا بڑا جلسہ کیا عمران خان نے مانسہرہ میں جو ان کا جلسہ ہوا اور باتیں وہی جو عمران خان کر رہے ہیں جو ان کا وہ سلسلہ ہے تو اس میں آپ کو ہم نے بتایا کہ دیڑھ صاحب واپس آ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فاچوری نے بتایا کہ چار جو ہیں منرف اراکین وہ اعلان کریں گے آج اور پھر یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد آج شام کو ایم کیو ایم کے اراکین جو ہیں ان کا وفد جو ہے عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کرے گا اور وہ وفد کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے صحافیوں سے کچھ باتیں کہ عمران خان صاحب نے آفتی ریکارڈ گفتگو تھی اور وہ جو ہے میڈیا پر ظاہر نہیں آئے گی آفتی ریکارڈ گفتگو لیکن اس میں یہی باتیں ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل جو ہے نا کسی قسم کی جھکاؤ والی پالیسی کبھی بھی اختیار نہیں کروں گا اور میں ڈٹ کے رہوں گا اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں ٹھیک ہے اور قوم میرا ساتھ دے تو میں انشاءاللہ جو ہے نا اس نظام کو اس سسٹم کو تبدیل کروں گا اور یہ جو کرپٹ لوگوں کا ٹولا ہے میں انہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا وہی بات جو مطلب بار بار کی جا رہی اور وہ سارا سلسلہ بنا ہوا ہے تو یہ مطلب ابھی اجلاس آنے تک جو جیسے حکومت کی وہ تھی پالیسی کہ اسے تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے تو وہ اس میں بالکل جو ہے مطلب سکسیزفل ہے حکومت اسے ڈیلے کروانے میں تو اس میں یہی مقصد تھا کہ انہیں یہ ٹائم مل جائے تاکہ یہ منر فراکین کو اور جو اتحادی ہیں ان کے معاملات کو درست کر سکیں تو آج کی صورتحال میں کاف لیگ جو ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں واپس آ گئی ہے اور آ, شرمندگی سے انہیں واپس آنا پڑے گا اور آ, جو ایم کیو ایم ہے اس کے حوالے سے صبح ہیر شیخ رشید صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے نا آ, وہ بلکہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب یعنی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہمارے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری کہ گنتی پوری ہے صرف اتادیوں کی اگر بات ہے تو انہوں نے کہا خالی اگر ایک ایم کیو ایم بھی واپس تو, آ گئی نا تو ہم جو ہے نا مطلب پانچ سو پلٹ دیں گے تو یہاں تو جو کاف لیگ ہے وہ بھی واپس آ رہی ہے اور وہ بھی اور جو منرف اراکین ہیں ان میں پانچ تو کنفرم ہو گئے ہیں اور وہ اطلاعات جو اس کنفرمیشن کی اطلاع فواد چودھری صاحب نے چار کی دے دی اور دیر صاحب جو انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو صورت جو ہے پوری طرح کنٹرول میں ہے اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ انتشار کی صورت نہ پیدا ہو اب یہ ستائیس والا دن اللہ کرے خیر خیریت سے گزر جائے تو کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں اور عمران خان کہیں نہیں جا رہے ہیں اور یہ معاملات اسی طرح چلیں گے اور ہاں انتخابات وقت سے کچھ پہلے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بات کی جا رہی ہے شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے اور عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کے دوران کی انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ یہ مطلب میں جھکوں گا نہیں کسی طریقے سے بھی اور اپنی موومنٹ جاری رکھوں گا اور ستائش کے حوالے سے تیاریاں تو بھرپور کی جا رہی ہیں اور آ, آ, مطلب آ, جس انداز میں بھی آ, جتنے بھی جو بھی ایم پی ایز ایم این اے منسٹرز پی ٹی آئی کے جہاں جہاں بھی موجود ہیں انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے علاقوں میں بھرپور جلسے کریں ستائیس تاریخ کے لیے موٹیویشن آ, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہو اس میں اور آ, پوزیشن جو ہے جس بات پر سب سے آ, بڑا جو ان کا اعتراض ہے کہ اسلام کا نام لیا جا رہا ہے اسلام کا نام لیا جا رہا ہے